دور الداعية يعني دور المبلغ ماشي الهداية أنك أما كي نكون الدنيا شحال لي أنا مو فلاح أفلاح اذي كرز فلاح أدي الزرع وذي خرز ذايا ماشي ذا فلاح يدي السمغين في مزين من غير ذن خاطئ ضربي يدي السمغين شيني زرع جيت ربي مين في أمر الدعوة ضربي ايديه دون بهاثم كل يوم دينا غي ساعات يمشوها بويكاد يموثن ذي سلمن اورت زالان اورت صوزوما اورت عشيران غاسن حمليثن الفغايه سنين لهان ولكن الخاتمه سن اكا يروح عند سيدي ربي. نسال الله ان يهدينا ان يهدينا جميعا الى سوئ السبيل وش باهي ربي ولاش وقت غاظن وراشو بصوره ظن امين اور دي بويرا يسي هاوين فرحاس فرصه الحياه فرحاس فرصه الحياه ووري بويرا يسي هاوين من قران لذلك نكوني ثورا ان فرصه تكوني تدرسنا ما كان ما يبذيون قرى بهذه مثل بشهيد سمشتي داين سبون بينا مثورا مادام العبد ست الصحاس آه استاذ مرثيس ذاك يلقى كل يولي يولي هوايل وديسمشتي وايل يذكر ربنا دوا ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين ويناد ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن يناد النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية بلغوا بلغوا انشر دعوة ولكن الأسلوب مهم بمعنى نزمر نخدم الدعوة غي يون الإسلام يكو أذكر رب يزمر أما كان يزمر يون أسفكظي مسليني إلهام أسيدي هذو ربين وذي حمل الدين وهكذا